que servissin per millorar la vida de les persones, però no per tenir que facilitar la seva supervivència, que és el que està passant ara. Ara, eh, nosaltres estem ajudant a que molta gent cada dia pugui emportar-se un plat de menjar a la que poder alimentar els seus fills, i estar a la illa dels luxes i els, els despilfarres, i ens hem trobat doncs, que teníem un lloc, en el, no en el centre, però sí, si en el nostre municipi, on estàvem visquent eh, sobre unes 70-80 persones, a una situació totalment indigna, amb uns infrahabitatges que no s'han de permetir, permetre mai, però que tenien poques eines des de l'Ajuntament per poder-hi actuar, no? i per poder... I per malgrat que intentaven, pues, es podien aconseguir pocs resultats pel fet que tenien poc per oferir. I això ho pas lligar al que tenim allà davant. No penseu que no hem triat aquest lloc eh, amb intenció. Hem d'aconseguir arribar a una societat que per el més fet de formar part d'aquesta societat ja puguis tenir una vida digna i poder menjar tu, donar de menjar als teus fills i tenir un sostre perquè no et plovi de molt. Però no, no mos inventam res. És a dir, el que va fer la democràcia va ser reinstaurar un... un parcialment, evidentment, i subjecte a múltiples ingerències externes, restaurar un, un, un bocí d'autogovern que Eivissa ja havia tingut han de recuperar aquest autogovern. Evidentment, amb la dinàmica i la fluidesa que necessiten les administracions d'avui en dia. Però aquest és l'esperit que el Consell Insular. Això és el que volem anar a fer al Consell Insular. Volem que moltes de les competències, que per la raó que sigui, han caigut fora d'Eivissa, que probablement estan dins lo que és l'Estatut d'Autonomia, ara mateix, el Govern Balear, volem que estiguin a Eivissa. Perquè ningú més que nosaltres pot seure les nostres necessitats Escolteu, aquí tenim un, un, un conservatori de música promogut pel govern balear, per la conselleria en qüestió, que ja estava, estava recient estrenat, ja tenia unes deficiències terribles i no han passat ni una ni dos anys que s'ha tingut que tancar parcialment les seves instal·lacions. I sabeu per què va passar això? I no és el primer. Senziament perquè cap dels buròcrates que va donar la finalització d'aquestes obres, cap d'ells durà el seu fill al conservatori d'Eglisa. Aquesta és la senzilla veritat. I en un moment donat, quan es havia de, de votar alguna cosa, doncs ja la gent es col·locava, tothom al seu lloc... I, tal, i sempre havia un, a cada grup, que s'acaba la mà amb un dit, amb un altre dit, indicant una miqueta eh, tot el que han de votar totes les persones del seu grup. Eh, fins ara, a Eivissa, només hem enviat eh, gent a mirar-se els dit eh, que tenien davant. Vull dir, sempre hem enviat a gent que tenien una mà allà davant, canada secant, eh dits, partilsi el que havien de votar. Eh, nosaltres som els d'Eivissa. Nosaltres no miram a ningú. Nosaltres no hem de fer cas a ningú. Nosaltres no hem d'estar pendents de lo que digui ningú. Nosaltres només, només eh estem pendents del que necessita la gent d'Eivissa i res més. I ja està. I això és precisament el que hem trobat a faltar sempre en els parlaments de Illes Balears. Usar per davant de tot. Vull ser una minúscula, una gota pedidata que jo que en Joan pugui ser pròxim val de Ibiza, que les dades pugui presentar als Consell i en Jordi si viu per Mallorca no sento molt, però li molt les coñazos. <ríe>